السلام عليكم ورحمه الله و تعالى وبركاته اليوم غادي نشرحوا التمرين ديالنا اللي هو تمرين القرفصه اللي بما يسمى بالسكوات اليوم ان شاء الله شرح مفصل على هذا التمرين وما من الدعم والاشتراك وتوصل دائما بالجديد على الرغم من سهوله تطبيق التمرين السكوات الا ان الكثير من الناس يرتكبوا اخطاء فادحه اثناء ممارسه التمرين ومن الممكن ان يعرضهم هذا الى خطر اصابة العضلات الجسم ديالهم أو, او العضلات الخاصه بهم الان غادي ندوزو شنو اضرار تمرين السكوات إن لم يمارس بالطريقه الصحيحه او الطريقه المضبوطه اولا عندنا اصابات اسفل الظهر السبب ديالها ان الرياضي تكون مائل الى الامام كثيرا وهنا تتعرض الاصابه وكذلك اصابه الركبه وعاده ما تحدث عند نزول الرياضي الى الارض وتكون بسرعه كبيره اشنو هو الحل اذا باش نتفاداو هذه الاضرار وكذلك نتجنبوا هذه الاخطاء اللي فيهم اولا نضع حبل المقاومه على العمود الفقري أي الحزان وكذلك ابقاء الركبتين بوضعية مائلة يفترض أن تكون الركبتين على نفس مستوى أصابع القدم بدلا عن مائلة إلى الجوانب وكذلك القيام بحني ظهرك ويجب الحفاظ على الظهر مستقيما بنفس مستوى العمود الفقري بدلا أن يكون الظهر الخاص بك متقوسا كذلك تضييق المسافة بين الخدمين ويتوجب عليك الاتساع بين الخدمين أثناء الوقوف كذلك عندنا النظر إلى الأعلى أو إلى الأسفل هنا يجب علينا النظر على مستوى مستقيم حتى لا يسبب أضرار في الرقبة الخاصة بك كان هذا موضوعنا لهذا اليوم شكرا لكم على المشاهدة ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله بحول الله تعالى. ننسونا دائماً من الدعم والاشتراك.